بسم الله ما شاء الله بصدق خير هو ايه ده يعني انا هيجي من بره يعني انت بفورش كيه من بره ما يدريك فاضي الله ايه ده بقى سايبال ايه سايبال ايه ده طب عرفناها طب وايه دي مش عارف دي مية دي بقى عشان انا عسخن واولع يعني اروح اخده مية ولا اعمل ايه لو عشان انا الكافة دي عالي يعني اعمل عمل ايه لطب الفاضي مراهو ايه يعني. يعني عزلوا سابوا البيت طب ما كانوا صابولي قميص طيب ولا ما يعني زعقلوه مفيش. مفيش مفيش طيب اولا مساء الخير سريعا الموضوع مش كده خالص انا كنت مغرب معكم محدش اصلا يقدر يعملها مش فاتوانا بس انا بغرب يعني خدوا الكلام مع بعضينا هل الدولاب ده طبعا قديم ومكسر ومعفن وخشب شعبي وحاجه زي الزفت من داخل كده حتى لو توصف كده الارضيات لو يجيب لنا بتاع تصوير كده الارضيات بص بص بص, بص. مخلع مش شايفه دلال ولا خشب ولا حاجه خالص فكرت بقى لما قالوا لي قالوا لي عايزين دلال دلال دلال فقلت لهم ماشي انا وافقت حقيقي لان ده خنقنا انا كمان طبعا كان في جرار كده وحاجات كده يعني بتمشي مع الوقت ايه الحاجات دي بقت تعب يعني المهم الدراسة سالت عليه اقل سبعة 7 8000 جنيه ويبقى دولاب الناس اللي هي زي حالاتنا كده على قدها وتلاقيه تعبان وخشب تعبان طب نستغل ده ونشغله ولا نعمل ايه؟ اه انا فكرت كام فكره كده بصيت كده بصه كده سريعه عجبني الموضوع قلت اتسلى فيه وقت ما اخلص من شغلي ارجع اروح ايه زي ما اي حد بيتسلى كده انا هغير الدولاب ده خالص وعلى فكره احنا مع بعض يعني بعد شويه هتشوفوني بقى وانا شغال في الدولاب ده بس هيتغير تماما وعلى العموم انا مش هشتري خشب من بره عشان انت هتقول لي هتشتري قبلك مش عارف هتعمل لا مش هشتري كم أنا اشتريت غيرة ومسكت طبعا غيرة عشان الخشب ده من اللي هو الزمن القديم مش هدأي فيه مسمار واشتريت مسامير بورما عشان تتربت لأن مش هدأي فيها مسمار برضو كويس وهيتغير شكله تماما انتظروني في أفكار جديدة وهكمل معاكم الفيديو وأنا شغال كده أنا فكيت الدراب كله أهو ومخليتش فيه حاجة راكبة حقي نزلت كله على الأرض وبدأت أنظف في الخشب فيه بس شكلي في الأخر كده إيه هشتري دولاب الموضوع برضه إيه يعني هو يعني مش تعب ولكن تفكير تفكير جامد إنك تعمل من دولاب دولاب هو مش دولاب أصلا يعني هو اتبهدل طبعا وبقاله فترة كبيرة فاحنا بنقل. على قد ما نقدر بنوفر تكلفة لأن لغاية دلوقتي صرفتش غير حق الجيرة والفرشه وكم مسمار اللي هو ب بت... 5 جنيه مش ب 2 جنيه دلوقتي 5 جنيه بس وجبت سحقه بقى عشان ايه اقطع بيها يعني اللي هي المنشار بس هو انا دلوقتي اه... فكيته زي ما انتم شايفين كده اهو كله على الارض وقبل بردك ما اركب او ادهن او اعمل حاجه معايا معايا على الفيديو يعني بس هي الفكره كلها ان ده الارضيه بتاعته هي صعبه شويه بدور لها يعني مش صعبه في حاجه جننينا بدور والله على فكره بس الحمد لله يعني ايه لقيت لها حاجه كده وهنجربها مع بعض وهنشوفها باذن الله خليكم معايا لنهايه الفيديو بصوا بقى كده لما فكت الارضيه لقيت المنظر الجميل ده منظر يفرح يعني يعني على اعتبار ما فيش أصل ارضيه ده هو لو اتحط على الارض يبقى افضل بس طبعا مش صح مش هعمل كده يعني دي ارضيه الدولاب مخلعه فشف فاضي دايما ايه التبور يشتغلونه ودونه حاجات سوقي وبقد كده ومبالغ وما كملش سنتين وايه تتبهدل تمام اخليكم معايا نشوف هنعمل فيه ايه مساء الخير نرجع تاني نصور بقى الفيديو اللي هو تكملة الدولاب بس في المكان الجديد أنا خدت مكان جديد وزرعت فيه كام زرعه يعني لطفوا المكان ويبقى منظرهم جميل الدولاب اللي انتوا طبعا فاكرينه اللي هو ايه الدولاب الشعب اللي المكان ده غير المقصر اللي هو ايه اللي تشوفه تقول ايه ارميه في الزبالة احسن او واعمله أي حاجة بصوا وبدأت من دلوقتي أبدأ أشتغل وقلت أبدأ بقى ايه أعمل حاجة هوريكم حاجة القطفه اللي انا اقطعتها طبعاً. طبعا ده قبل الكاش طبعا دي ما لو فتح دلفة ضيق تحط آه رف رف الرف كده اهو بتاع البول طبعا ما إيه الكلام ده مش هينفع لانه ضعيف قوي تمام هوريك الرف الاساسي بتاعه الرف الاساسي هو ده الرف الاساسي بتاعه اهو اهو وعملته نفس الطول وده طبعا عارفين انا جبته منين من ظهر الدولاب اللي كانت ظهر الدولاب جبت طب انت هتحط ايه ظهر الدولاب؟ اقول لكم لان انا هعمله من غير من غير جرار هو كان جرار عامل خلي اخلي الجرار هو ظهر الدولاب فانا دي نفس الطول وقلت عشان ازود رفوف في العرض زياده سم حوالي سبعة او سنتي سم فمش مهم يعني عادي طبعا هتحطها عادي بسحقه يعني الكلام ده بسحقه مش عند حد يعني قلت لازم ايه ده ماشي الموضوع لما فيش تكلفه يبقى ما نكلفش دي انا هعملها ازاي يعني اقويها ازاي فكرت حقيقي انا حقيقة يعني ما استشرتش حد دبرت هنا هجيب دي كده واخد العود. اهي اهي بطي هنا كده تمام وانا بحطها اوريها لكم تنزل هنا كده واخد مسمر في الالكسن وكذلك هنا انا عملت واحد بقول تجربه. قبل ايه يعني طبعا التنفيذ ايه في شاشه البوص اهو ركبته طيب كبت من هنا وهو راكب من هنا اهو وقفلت ده ايه الشديد يعني تمام فده هعمله زي كده الحاجه بقى الثانيه اقول عليها طبعا انتوا فاكرين ده ده طبعا يعني مش عارف ده كان القاعده بتاعه الدولاب طبعا مش هو عامل ازاي ما فيش قاعده ده طبعا اللي هي القاعده بتاعت طبعا دي اللي هي دي كان في الضهر زودتها قبل جه ومسمرتها والمجرد طبعا هحط لها عود كامل واقفلها عود الاول ده هاجي هنا بقى هقفل طبعا كل ده كل ده هقفله بعدين والم بكل الخشب اللي عندي واحطه هنا كده في المكان ده عشان ده يستحمل وفي نفس الوقت بقى ايه بعد ما يتراش كل ده مش هيبان واخليكم معايا وهكمل معاكم وانا ببدأ أشتغل. نبدأ نشتغل بقى اتنه يعني هيتراش كده انا ها يعني بصوا زي ما عملت الرف ده هعمل الرف ده وكل رفوف هتبقى نفس الفكرة هيتعمل فيها كده السهر عاملين ايه طبعا احنا فاكرين الدولاب دوت من بدايته لغاية دلوقتي انا وصلت للمرحلة ده المرحله ديت يعني في الدولاب ده طبعا هو كان متخدر ومكسر وكان كل حاجه فيه صعبه دلوقتي تمسك الدولاب عمال احس فيه اهو ده دي يعني الدولاب بقى قوي بقى حديد لمجرد ان انا اثبتت فيه المفصلات ومجرد ان انا عدلت فيه شويه خشب بس الخشب ده كان موجود في نفس الدولاب بس كانت الفكره ان مفيش فيش بقى وما كانش فيه الرف ده وانا ما اشتريتهمش هم مش باينين ان يعني ايه جايين من بره لا انا حقيقي صنعتهم خدت واحد من في ظهر الدولاب ورحت قاطعه قاطعه بالسحق او بالمنشار يعني ركبته هنا في البطنيه بتاعت الارضيه بتاعت الدولاب ورحت واخد منه جزء ده وجزء ده طيب هنقول احنا جبنا ده منين ده طبعا احنا جبناه اللي هو كان باب جرار لان دولاب كان باب جرار طبعا لقيت الجرار حطيت عود من تحت اشتريته ب 10 جنيه خشب وخدت دوت اللي هو الجرار استعملته كظهر وحتى في حته كده ايه عملتها هو خد مني تقريبا تكلفه في حدود 400 جنيه ما مش كتير هو شويه بوهيات على شكل سمير وقفت فيه اشتغل فيه بس ولكن كل الدولاب ثابت على الارض اهو وحقيقي انا مبسوط ان انا عملت حاجه زي كده وانا يعني اشكركم طبعا لانكم سمعتونا وفي نفس الوقت بقترح بقترح على كل حد بيفكر يعني يعمل حاجه في بيته يقدر يعملها من غير مثلا ما يكلف الامر ويستدعي نسيت اقول لكم عملت حتى فكره اللي هي اللي... فكره اللي هي الشماعات ديت اهي الشماعات دي بدل ما يكون دي علقات بدل ما يكون ال... في ماسوره في النص لا عملنا علقات عشان اللي عايز يعلق شماعه على راحته ما تاخدش مساحه ويبقى الجو ظريف هو بس في النهاية حقيقي الدرج دوت ضايع شوية كده عقبال ما يعني وهعمله زي ده بالظبط هو معمول بس أنا ركنته اقرأ ودهنته ما عملتش حاجة كده والجرار ده قفلته زي ما قلت لكم وحتى المفصلات اللي هنا حبيت أغير شكلها رحت عامل زاوية خشب كده بمسمارين الأمر كان سهل خالص وأدي شكل الدروب النهاية ودلوقتي زي